Scandal monstru la audierile fei TVR, din Parlament, război total între psd și PNL. Președintele, director general al TVR, Doina Gradea, a venit în Comisia de cultură din Camera Deputailor, pentru a fi audiat în urma scandalului din interiorul TVR. În presă au aprut un registru în care se arată ce doina gradea a jignit jurnalii televiziunii publice. În Comisia de Cultură, deputații PSD PNL s-au certat aproape ori din cauza ce președintele de Ebingigel Tirbu nu a solicitat audierea conform regulamentelor. a explicat ce a transmis mesaje fiecrui membru în parte, pe WhatsApp. Cei de la PSD, prin vocea deputatului Diana Toa, au propus ca doi neagrade a semiex. În punctul de vedere, ferea prin întrebări. Cei de la PNL au ripustat la această propunere, însă pentru ce PSD are majoritate, propunerea a trecut în această formă. Pentru ce nu au fost de acord cu cei de la PSD, cei de la PNL, uzrii FMP au peresit sala de edifică.